Svalit videu mužeo Je bilo z Brefu. Askeks u Nını Re Leonard Cradimo Więc aquí U Ndi Prez肉 I eno I Anno Bonge Juri na pomjenik. Imamo e bež volta, a ih izgubimo trips. Tako da se pa И так. <follows woods> 13. Voda, voda. Pinget. E, jedan je napravio. E, charge je 4. Ta. holo temperatura i opet je pa tako isto share koment to to eti nedelna Znači, želim. Vidim ovo. Oto torsens ruveles shesh mat nalezzi. Vala ets krest. Zetta, klenes, 넣u da, to, 돼, to V fue ¿Vce? V fue ¿Tay va? mevom tore jočku tu prive ali z nevom a tra smo ali